בסוף הסרטון הקודם אני כתבתי את משוואת הקפיץ מחדש. כתבתי שהכוח שווה למסה כפול התאוצה. והייתי בדרך אם זה x כפונקציה של t ומה היא התאוצה. המהירות היא הנגזרת של x ביחס לזמן, נכון? השינוי בה העתק חלקי השינוי בזמן. התאוצה היא הנגזרת של המהירות או הנגזרת השנייה של ההעתק. לוקחים פעמיים את הנגזרת של x של t, נכון? בואו נכתוב את המשוואה הזאת לפי המונחים האלה. אני אמחק את כל זה, אני רוצה להשאיר כאן רק, כך שתזכרו כל הזמן על מה אנחנו מדברים. בואו נראה אני מצליח למחוק את זה. זה בסדר. אני אמחק את זה. את כל זה. אפילו את זה. זה בסדר גמור. חזרה לעבודה. אנחנו יודעים, אני מקווה, שהתאוצה היא הנגזרת השנייה של x כפונקציה של t. אנחנו יכולים לכתוב זה מחדש כנגזרת, נגזרת השנייה של x. אני אכתוב את זה, אני חושב שדרך הכתיבה הקלה ביותר היא x תגיים. זאת הנגזרת השנייה של x כפונקציה של t. אני אכתוב את זה בתור פונקציה, כדי שתזכרו שההתק הוא פונקציה של הזמן. שווה ל-k כפול xt. מה שאתם רואים כאן, מה שכתבתי כרגע, זאת משוואה דיפרנציאלית. מהי משוואה דיפרנציאלית? זו משוואה שבה, די אגפיה, רק פונקציה מסוימת. אלו גם נגזרות פונקציה. הפיתרון של משוואה דיפרנציאלית, אינו הוא אינו סתם מספר. בסדר, הפיתרון של שפתרנו, המשוואות שפתרנו בעבר היו מספרים או קבוצה של מספרים או אולי קו ישר. אך הפתרון של משוואה דיפרנציאלית הוא פונקציה מסוימת או קבוצה של פונקציות. זה ייקח קצת זמן להסתדר עם המושגים החדשים האלה. אבל זו דוגמה טובה כדי להיחשף לזה. אנחנו לא נפתור את המשוואה הדיפרנציאלית. בצורה אנליטית, אנחנו נשתמש בהבנות שהגענו אליהן, בסרטון הקודם כמובן. אנחנו נשתמש בזה כדי לנחש מהו הפתרון למשוואה הדיפרנציאלית הזאת. אם זה יצליח נוכל להרחיב את ההבנה שלנו ונדע מהו ההעיתק בכל רגע של המסה הקשורה לקפיץ. זה די מלהיב, זאת משוואה דיפרנציאלית. כשסרטטנו את ההעיתק כפונקציה של הזמן, נראה לנו שזאת פונקציה קוסינוס, אם אמפלטודה a, אמרנו שזה a קוס סינוס עומגה t, כשזאת המהירות הזוויתית, בעצם איני רוצה להיכנס לזה עדיין, ההבנה שלנו תשתפר בהמשך. מה שניתן לעשות הוא לבדוק האם הפונקציה הזאת מקיימת את המשוואה. בסדר? אם אנחנו אומרים ש-x שווה ל-a קוסינוס אומגה-t, מהי הנגזרת של זה, x-tag של-t? אתם יכולים לחזור לסרטונים, ארסקים בנגזרות, ניקח את הנגזרת של החלק הפנימי, זה יהיה אומגה כפול הסקלר שבחוץ. אפילת עוד ה-a כפול אומגה, אני משתמש בכלל השרשרת של הנגזרות. הנגזרת של קוס t היא מינוס סינוס של מה שיש בפנים. נכתוב את המינוס בחוץ. זה מינוס סינוס של עומגה t. הנגזרת השנייה. נכתוב x תגיים של t. נכתוב את זה בצבע אחר כדי הנגזרת הראשונה, נכון? אז מה הנגזרת שלה? אלה גדלים קבועים, נכון? אלה קבועים. הנגזרת של החלק הפנימי היא אומגה, אני מכפיל את אומגה בגדלים קבועים ומקבל מינוס a כפול אומגה בריבוע. והנגזרת של סינוס היא קוסינוס, הסימן מינוס הוא עדיין כאן, מינוס קוסינוס אומגה t. בואו נראה אם זה נכון. אם זה נכון, אז המסה m כפול הנגזרת. הנגזרת השנייה של x של t, שבמקרה הזה היא מינוס a עומגה כפול עומגה בריבוע קוסינוס עומגה t. צריך להיות שווה למינוס k כפול המקורית. כפול x של t, וx של t a קוסינוס עומגה t. אין לי מקום בלוח, אני מקווה שאתם מבינים מה אני אומר. אני הצבתי x דגיים, אני גזר השנייה כאן, וצבתי את x זה كان. ועכשיו יש לי את זה. בואו נראה אם אני יכול לכתוב זה. אולי אני יכול למחוק את הקפיץ הזה. אני מחפש מקום בלוח, אני רוצה להשאיר זה כאן, כי זה תורם של מה אנחנו עושים. רוצה שיהיה לי לוח יותר גדול. אני מוחק את הקפיץ. אני מקווה שאתם תזכרו את התמונה הזאת. אני יכול למחוק זה, וגם זה. וגם את כל זה, כדי שיהיה לי מקום בלי למחוק את העקומה היפה הזאת, אותה ציירתי בסרטון האחרון. חזרה לעבודה. ואני מקווה שהעת שלי בסדר. אמרנו שבעזרת קבוע הקפיץ, אם נכתוב מחדש את הכוח כמסה כפול תאוצה, מקבלים את זה. זאת בעצם משוואה דיפרנציאלית. тыוציאי, קניגזרת השניה של האיתק. ניחשתי על בסיס אבנה, על בסיס אבנה של הגרף הזה, ניחשתי מהי הפונקציה, ולכחתית אני גזרת השניה של האיתק. זוטה אני גזרת הראשונה, וזוטה אני השנייה, ואז הצעדתי אני השנייה كان, הצעדתי התפונקציה كان.